I juni 1809 ankom den danske eventyr Jørgen Jørgensen til den islandske by Reykjavik. På det tidspunkt er det ikke nogen særlig stor by. Vi har et billede af dens lille omfang bag mig. Det var en søndag, og det første Jørgen Jørgensen gør, er at gå op til stiftamtmandens bolig og tage ham til fange. Hermed har han bemægtiget sig den eneste danske repræsentant på øen. Så erklærer han øen for selvstændig og løsrivet fra Danmark. Den islandske revolution er i gang. For islændingene var det lidt overraskende at komme ud af kirken og opleve, at de pludselig var blevet selvstændige og frie. Og i august bliver revolutionen lige så hurtigt afsluttet, da Jørgen Jørgensen selv bliver taget til fange og bragt til England. Hermed islændingen tilbage i det danske samfund. For islændingene var det sådan set lige meget, om de var danske eller islandske, For langt fra København passede de stort set sig selv. For hvordan var det nu lige med det rigsfællesskab? Danmark og Island var en fælles nation i næsten 600 år. Men det har vi stort set glemt, og det er faktisk kun, når vi har sportsbegivenheder eller andre kulturelle øh, events, at det her med rigsfællesskabet kommer op. I 1918 blev Island en selvstændig nation, bundet sammen med Danmark med en fælles konge. Og det, der gør, at vi i dag har glemt det her rigsfællesskab, er nok, at det er de små ting, der var med til at skabe, at Danmark og Island gled fra hinanden. De små ting kunne være, at når Island efter 1918 fik besøg af deres konge, så var det Christian X, som også var konge af Danmark. Så når den islandske konge besøgte øen, var han tit i dansk uniform. Og det kunne virke en lille smule provokerende på islændingene at se deres nye konge i dansk uniform. Et andet eksempel på de små ting, som irriterede i samtiden, og som kan være svære at erkende i dag, er koloniudstillingen, som blev lavet i 1905, hvor Danmark udstillede sit riger og lande Danmark, Færøerne, Grønland, Island og de vestindiske øer og det gjorde islændinge en lille smule irriteret over, som de sagde, at de skulle udstilles sammen med Niger og med Skraldinge. Så det er de små ting, der gjorde, at man gled fra hinanden. Og man kan faktisk også sige, at der har været to forskellige historiesyn på spil. Et dansk og et islandsk. Og de historiesyn har gjort, at vi har haft svært ved at tale med hinanden om den fælles fortid. Islændinge så sig selv som repræsentanter for en unik islandsk kultur, defineret ved ting som folkemøderne på Tingvala, de islandske sagager, som i den grad var med til at beskrive et kulturelt fællesskab. Når de river sig løs fra Danmark, er det også fordi, at danskerne skaber en dansk identitet i årene efter 1848. Så den nye nation Island har brug for en grundmyte, og den grundmyte er, at de har været en koloni i rigtig lang tid. Den islandske forfatter, Haldur Laksnes, sagde blandt andet, at København var grundlagt på islandsk kapital, og dermed understreger, at der er et mindreværsforhold mellem Island og Danmark. Den grundmyte er også blevet gentaget så sent som i 2008, hvor sangerinden Bjørk med sangen Declare Independence slog fast, at Island havde været en dansk koloni, og danskerne havde behandlet dem dårligt i lang tid. Det har ikke noget at gøre med, hvordan forårene rent faktisk var, men hvordan en ny nation definerer sig i forhold til den gamle rigsfællesskab. Nu har vi hørt, hvordan islændinge definerede og så på rigsfællesskabet. Men hvordan har danskerne set på det samme? Egentlig kan man sige, at danskerne stort set ikke har været interesseret i det islandske folk eller det islandske samfund. De har derimod været rigtig, rigtig interesseret i den storslåede islandske natur. At vulkanøen var så anderledes fra moderlandet. Bag mig er et billede, hvor Christian den 9. besøg på Island i 1874, hvor han står foran denne her islandske gejser. Det er også derfor, at Jules Verden, rejsen til jordens indre, jo starter i på Island, hvor man går ned igennem vulkanerkartet og kommer ned til jordens indre. Så for danskerne var det naturen, men det var også det historiske. Efter 1848 skal Danmark til at definere sin egen danske nationale identitet. Hvad vil det sige at være dansk? Det var et modstykke til det tyske. Og det finder man faktisk på Island i de islandske sagaer, hvor man siger, at den nordiske fællestid faktisk kan ses på Island. Så Island bliver et skatkammer for dansk national identitet. og en måde man kan se det på er blandt andet på C.V. Eggersbergs billede bag mig, der forestiller Balders død. Det er malet i 1817 og er en af de første gange, hvor de danske guldalder begynder at tage den nordiske mytologi op som tema. Men kig på guderne. Thor og Odin ligner jo Jupiter og Zeus og de græske guder. Man mangler simpelthen et formsprog og et billedsprog til at definere, hvad det nordiske er. Og det finder man faktisk på Island. Så mens Island definerede de nord-islandske sagaer som noget unikt islandsk, definerer man det i Danmark som noget unikt nordisk, altså noget af det, der er med til at definere, hvem vi er som mennesker. Og med to så forskellige historiesyn, er det jo ikke mærkeligt, at man har talt forbi hinanden. I 1971 udleverede Danmark de første islandske sagager til den unge islandske nation. Hermed var alle stridigheder bibragt, og vi har fået en fredelig overgang fra rigsfællesskab til to uafhængige selvstændige nationer. Det gør også, at vi kan se på fortiden på en helt anden måde, uden de nationale følelser kommer i klemme. Det kan man jo se også på den måde, vi ser på Island på, når der er store internationale sportsbegivenheder. Der hæber vi jo lige så meget på islændinge, som vi gør på danskerne, fordi vi erkender, at vi har en fortid, og vi erkender også, at vi har glædet fra hinanden. Men det kulturelle fællesskab er en styrke, som binder hele Norden sammen.